אחרי הסרטון על מיוזיס, היו לנו שתי גמטות, היו אה, ביצית ותא זרע. נכון? הנה מצויר הזרע, היה תא זרע והייתה ביצית, הנה פה הביצית בצבע שונה, זו הביצית, והסיפור ידוע. הזרע מפריע את הביצית, אחרי זה קוראת שרשרת ארוכה של אירועים, מעטפת הביצית נעשית בלתי חדירה לתאי זרע אחרים, לכן רק זרע יחיד יכול לחדור. אבל uh, זו לא מטרת הסרטון הזה. בכוונתנו להראות איך מתפתחת הביצית המופרת, שהיא עכשיו זיגותה. אתם כמובן זוכרים מהסרטון על מיוזיס, שהזרע שה, uh, והביצית הם הפלואידים. כלומר, יש בהם רק חצי ממספר החרומוזומים. יש בהם חצי מתחולת ה-DNA. הפלואיד. אז מיד כאשר הזרם מפרעת הביצית, היא נעשית זיגותה דיפלואידית. הנה היא, נעשה אותה כאן בצבע יפה. אז עכשיו יש לנו זיגותה דיפלואידית, בעלת הרכב DNA מלא של שני אנכרומזומים, כמו שיש ב... בכל תא גוף נורמלי. הביצית המופרעת هي הזיגותה وهي תא דיפלואידי. זו בעצם דרך מתאימה לומר שהביצית המופרת היא עכשיו, היא מוכנה באופן עקרוני להיות אורגניזם. אז מיד לאחר ההפרעיה, זיגותה מתחלקת. היא עוברת אה, מיטוזיס, בשלבים שכבר למדנו, אבל היא אינה גדלה במידתה. הנה ביצית אחת, שהתחלקה לשני תאים במיטוזיס, ויש בה כמובן שני אין חרומוזומים, שני תאי בת אלו התחלקו לארבעה, וכל אחד מהם הוא בעל אותו הרכב גנטי של הזיגותה הראשונית. ואז החלוקה הזאת נמשכת ונמשכת ונמשכת, עד שנוצרת מסה או צבע גדול של תאים זהים. בשלב הזה הם נקראים מורולה. מורולה. מורולה בלועזית פירושות, טוט, והשם בא כי לצבר התאים הזה יש צורה של טוט עץ או פטל. נחזור לנפשט, כי אנחנו לא מוכרחים להתחיל דווקא כאן. בואו נתחיל בזיגותה. הנה הביצית המופרת, אשר מתחילה להכפיל את עצמה, עד לשלב של כדור תאים, המתרבים בקצב של שניים בריבוע, כי כל התאים לפחות בשלב זה מתחלקים כולם ביחד, ואנחנו מקבלים מורולה. המורולה כוללת כבר 16 תאים, היא כבר נניח בת ארבעה או חמישה ימים. התאים מתחילים להתמיין, וכבר אינם לגמרי זהים. יש לנו תאים חיצוניים, ועכשיו היא מקבלת צורה של כדור. הנה, כך מתחילה התמיינות של התאים. יש תאים, אה, רואים, כמו כדור. שכבה של תאים חיצוניים, ובתוכה שכבה של תאים פנימיים. השכבה החיצונית נקראת טרופובלסט. נצייר את זה אולי בצבע שונה. הנה, ככה. טרופובלסט. בואו נתקדם עכשיו הלאה. שם. השכבה הפנימית, שהיא בעצם של הסרטון הזה, נרד קצת למטה, פנימה טעים, היא תקרא אמבריאובלסט. אמבריאו זה עובר, ובלסט הוא תא צעיר מאוד ולא ממוין. אז נכנס קצת נוזל פנימה, הוא מתחיל להפריד פיזית בין השכבות, בין האמבריאובלסט והטרופובלסט. הנוזל נכנס פנימה וגורם למרולה להיראות כמו משהו כזה. הנה השכבה החיצונית, הטרופובלסט, גדלה לכדור ענק, בעוד שהתאים ממשיכים להתחלק במכניזם של המיטוזיס. עכשיו הטרופובלסט ייראה כך, והאמבריו בלסט בפנים יראה כח הנה האמבריו בלסט. נצייר אותו כאן. אמבריו בלסט. לפעמים מכנים את האמבריו בלסט בשם uh, צבר התאים הפנימי או המסה הפנימית. זהו החלק שהתפתח בסוף לאורגניזם. אז ישנם כמה שמות וסימונים שכדאי לדעת. אנחנו עוסקים באורגניזם uh, של יונקים, וגם אנחנו כמובן יונקים. המורולה התפתחה uh, מזיגותה, התאים במורולה יחלו לעבור התמיינות, לטרופובלסט, כלומר שכבה חיצונית, ולאמבריאובלסט. ואז נוצר הרווח הזה כאן, אשר מתמלא בנוזל, והוא נקרא בלסטוצל. בלסטוצל. מאוד קשה לזכור את הכתיב הזה, בלסטוצל. המבנה הזה כולו מכונה בלסטוציסט, כל זה ביחד, נגלו לו פה למטה, blastocyst זה מה שקרה באדם באדם לفهمים זה יכול ליפס את מברבל כל הסיפור הזה כי בסיפורי ביולוגיה תמצאו כי עברים יתפתחים ממרולה ל blastola או לשלב ב blastosfera נכתוב את המילים האלה kan אז יגידו מרולה ואז blastula ואז blastosfera חשוב להאיר כאן בעצם אותה משלבים ביתפתחות אבל בספרים האלה מסקו בצפרדאים או רושנים וכו והמונחים האלה תעמו אותם כאן כמו מדברים על יונקים במיוחד אלו הקרובים אלינו שלב הבלסטוציסט שונה באמת באדם מבלסטולה או בלסטוספירה. אין הבדל גדול בין התאים החיצונים והתאים האמבריונים האלה, או האמבריובלסט, או מסת התאים הפנימית كان. אבל היות והמוקד של הסרטון הזה הוא האדם, לכן התחלנו ממנו, כי אלה הם אנחנו. זה מה שמעניין אותנו עכשיו. נתמקד בבלסטוציסט. כל מה שסיפרנו עד כה, היה מכוון להגיע לנקודה הזאת. אין יש לנו לפנינו אתאיים קטנים, אירוקים על גלו, שיצируют פור בלסטוזיסט, הם יתפתחו לאורגניזם. אז אם זה אורגניזם, אתם תישלו, אז מה הם אתאיים משגולים كانوا? מה הוא אתרופובלסט שם? זה יתפתח לאפלצENTA. יש סרטון נוסע על איך זה יתפתח לאפלצENTA באדם. נכתוב את זה כאן. אפלצENTA. זה יתפתח לאפלצENTA. ויש סרטון נוסע שראה איך Uh, תינוקות נולדים יש המון מידע על כך, הפלצנטה היא העבר שבו העובר מתפתח ורקמת הביניים ומיוחד באדם וביונקים בخلל uh, בנאים והעובר מתפתח, זה המנגנון המכשר אבל גם המפריד בין העובר לאם. הפלצנטה מפרידה, אבל גם מקשרת את שתי המערכות שלהם והעובר, ומאפשרת את הפעילות והקשר ביניהם. אבל גם זה לא הנושא של הסרטון הזה. אז אנחנו נתמקד בתאים הללו, אשר בשלב הזה הם התמיינו קצת, ואינם שונים מתאי הפלצנטה, אבל עדיין אינם מוגדרים לתאים ולאיברים שאליהם הם התפתחו. ייתכן שהתא הזה ותולדות חלוקתיו התפתח להיות חלק ממערכת העצבים, או תאי שריר, בעוד שתאים אלו כאן ואלה כאן התפתחו להיות כבד, התאים האלה התאים האלה מוגדרים תאי גזע ובריאים. אולי זו הפעם הראשונה בסרטון הזה שאתם פוגשים מילה מוכרת. אם כן, אם היינו לוקחים תא אחד מאלה, וכדי להציג לכם מונה חדש נוסף תא מופרה, שקראנו לו זיגוטה, ברגע שהתא מתחיל להתחלק כל אחד מהתאים האלו, כל תא בת נקרא בלסטומר. מה פירוש המילה בלסט שמופיעה כל כך הרבה בסרטון הזה על אמבריאולוגיה? זו איתורת התפתחות העובר, ובלסט בא מהמילה היוונית, זרע או גרעין. האורגניזם העוברי מתחיל לנבות ולגדול. אוקיי? לא ניכנס עכשיו לפירוש המילה אורגניזם, ולא ניכנס למקורות של כל השמות ולמה יש כאן בלסט בכולם. הנה יש כאן בלסטומר. כאשר אומרים תאי גזע ובריאים, מדברים על בלסטומרים יחידים שמקורם באמבריו בלסט או בתוך תאי המסה הפנימית. זה ממש כיף להגיד כל המילים המצחקות האלה. כל אחד מהתאים האלה הוא תא גזע ובריא. הנה, נכתוב כאן, כתוב לנו בצבע זוהר. כל אחד מהתאים האלה הוא תא גזע ובריא. ולזה רצינו להגיע. תאי הגזע הוא בריא. הסיבה שהם כל כך מעניינים, וכן שיש כל כך הרבה ויכוחים ודיונים סביבם, היא שהתאים האלה הם בעלי יכולת פוטנציאלית להתפתח לכל תאי הגוף. יש להם פלסטיות. זה עוד מושג ששומעים עליו הרבה. פלסטיות או גמישות. המילה הבאה, אתם יודעים, כמו מפלסטיק. בעלי תכונות כמו פלסטיק, שאותו אפשר לעצב לכל דבר Uh, יכולת הגמישות הזאת, את הפוטנציאל שלהם, להתפתח להרבה תאים שונים. לתיאוריה הזאת, וישנן כמה נסועים שמאששים אותה, ישנן כמה ראיות שלכאורה מצדיקות אותה, במיוחד, במיוחד באורגניזם uh, נמוכים. למשל, אם יש תא שניזוק במקום כלשהו בגוף, למשל תא עצב. לא ניכנס לתכונות של תא עצב, אבל נניח שהוא ניזוק במקום מסוים. Uh, במקום מסוים בתא יש נזק, הגורן לכך שמישהו משותק ומניחה, או שהעצב אינו מתפקד. למשל, eh, במחלה כמו מולטיפל סקלרוזיס, אמס. הרעיון הוא, הנה, ישנם התאים העובריים האלה שיכולים להתפתח לכל תא שהוא. אנחנו רק מתחילים להבין איך התאים האלה יודעים לעשות זאת. הם באמת להביט בסביבה החדשה שלהם ולהגיד, hey, מה החבר'ה בסביבה שלי עושים, ואז לעשות אותו הדבר. הרעיון הוא שאפשר לקחת את התאים הללו שיכולים להתפתח לכל תא בגוף שניזוק, ולהפוך אותם לכל תא אחר, אחרי שנשים אותם במקום שבו נגרם הנזק. כי הם יכולים לכל תא שצרכים אותו. כך שבמקרה הזה לתא עצב, הם לתא עצב ויתקנו את הנזק, ואולי יוכלו השיתוק לחולה. זה מרתק, אה, ובתיאוריה אפשר יהיה אפילו לגדל איברים. בעתיד כאשר מישהו יזכוק להשתלת כליה או לב, אולי בעתיד אפשר יהיה לגדל מושבות של תאי גזע וברים האלה. אולי אפשר אפילו לגדל אותם ב ב באיזה חיה אחרת, ולהשתמש בה לחלקי חילוף של לב, או להחליף כליה. לכן יש התרגשות עצומה בקשר לכל האפשרויות שנוכל לעשות. נוכל לרפא מחלות שכיום אינה ניתנות לריפוי. נוכל לתת תקווה לחולים שהיום נדונים לתמותה מהמחלה. מעידך, יש היום אה, דיונים בעייתיים. הוויכוח כולו סובב סביב הבעיה שכדי להשיג התאים הללו, יש צורך להרוס אה, עובר. צריך להמית את העובר הזה. יש צורך להמית את העובר המתפתח, העובר ש, שיכול היה להתפתח, להיות אה, בן אדם. זה פוטנציאל בתנאי שהוא חייב להיות בסביבה המתאימה ושתהיה לו אימא שרוצה אותו וכל יתר התנאים מהדרושים. אבל יש לזה פוטנציאל. כל אלה שמתנגדים להפלות טוענים שכל עובר שיכול להתפתח לבן אדם אסור להרוג אותו. לכן, אנשים שמחזיקים בהשקפת העולם הזו מתנגדים להרס עוברים. עכשיו, הסרטון הזה אינו נוקט בדעה כלשהי ולא תומך באף צד. בסדר? הפוטנציאל להתפתח לבן אדם הוא עדיין רק פוטנציאל, נכון? זה מסביר מדוע יש כל כך הרבה דיונים וויכוחים בעניין. עכשיו אתם יודעים למה אנשים מתכוונים כשהם אומרים אה, תאי גזע ובראים. השאלה הבאה היא כמובן מדוע הם קוראים להם תאי גזע אה, ולא תאי גזע ובראים? זה משום שבכל גופנו ישנם תאי גזע סומטיים, כלומר תאי גזע אה, גופניים. אלה הם תאי גזע שנלקחים ממבוגרים, הם נמצאים בגוף של כולנו. הם בלש העצמות, אני אקרא גם מוח העצמות, והם יוצרים את uh, תאי אדם ורקמות איברים אחרים בגופנו. הבעיה עם תאי גזע בוגרים היא שהם אינם כל כך פלסטיים, והם אינם יכולים להתפתח לכל בגוף האדם. זה שטח מחקר המדעי שבו מנסים אולי לגרום לייתר פלסטיות ולהיות מסוגלים לקחת את תאי הגזע הסומטיים, ליותר פלסטיים, וכך ליתר את הצורך בתאי גזע ובריאים, ואולי יצליחו בכך יותר מדי טוב, אז גם תאים אלו יהיו בעלי הפוטנציאל להתפתח לבני אדם. אז גם זה יהיה מצל הדיונים ווויכוחים. עדיין זה לא נתון לוויכוח, כי תאי גזע סומטיים או תאי גזעבוגרים, עדיין אינם מסוגלים להתפתח לבני האדם. מעידך, תאי גזע ובריאים, אנחנו רוצים שוב להעביר טוב, כי הסרטון הזה לא נוקט צד בדיון, אבל הוא כן מתייחס לעובדות. כלומר, יש כאן פוטנציאל של התפתחות לבן אדם, ויש כאן גם פוטנציאל להציל מיליוני חיים, אלא נשתיהן עובדות. כל אחד יכול להחליט בעצמו לאיזה צד הוא נוטה, לאיזה כיוון אה, נוטות כפות המוזניים, מהי דעתו האישית בנידון. אנחנו רוצים להעביר כי ישנו דבר נוסף שייך לעניין שלא נידון בפומבי. כדי לקבל תאי גזע ובראים, אפשר להשיג שורות של תאי גזע ובראים. הם בעצם אה, דבר כזה, נניח שניקח כמה תאי גזע ובראים, או רק תא אחד, ונשים אותם בצלחת פטרי וניתן להם לגדול. הם יתרבו, כל אחד יתחלק לשניים, השניים לארבעה, וניקח תאים אחדים מהם ונעביר אותן לצלחת פי תחי נוספת וכן הלאה. זוהי של תאי גזע. כולם התפתחו מאותו תא עוברי ייחודי שהיה בתחילה בלסטומר. לזה אנחנו קוראים שורת תאי גזע. במרכז הוויכוח עומדת העובדה שכאשר מתחילים, מתחילים בתא גזע עוברי וזה הורג עובר. יש לעומת זה לזכור גם בהרבה תהליכים אחרים כמו בהפריה חוצגופית. גופית. אולי נעשה סירטון על הפריה. בכל אופן, בהפריה חוץ גופית, לוקחים מספר ביציות מגוף האם, בדרך כלל זה קוראת לזוגות עם בעיות אה, לוקחים הרבה ביציות, אולי 10 או אפילו 30 ביציות, מחוץ לגוף האם. זה נעשה בניתוח שבו נלקחות אה, משחלות האם, ואז מפרים אותן בזרע שנלקח אה, או מהאב או מתורם זרע, ואז... כולן הופכות לזיגוטות. ברגע שהן מופרות בזירה, עכשיו כולן זיגוטות שנותנים לנו להתפתח, והן מתפתחות בדרך כלל עד לשלב של בלסטוציסט. לכן רובן ככולן תהיינה בשלב הבלסטוציסט. יש להם אה, בלסטוצל במרכזן, שהוא השטח הזה עם הנוזל. כמובן יש בהן גם האובר, המסה של התאים הפנימיים. ואז הרופאים בוחרים את אלה שנראים הכי בריאים, או את אלה שנראים הכי מוצלחים, בוחרים אה, שניים כאלה, נניח, אה, ומשתילים אותם ברחם של האימא. כל התהליך עד ההשתלה קורה בצלחת הפטרי. אולי ארבעת אלה נראים טוב, אז בוחרים אותן ומשתילים אצל האימא. אם הכל ילך אה, בסדר וכצפוי, יש סיכוי שמאמהלך הזה ייוולד לזוג ילד. לכן התאים האלו התפתחו, ואולי האחרים לא. אבל לפעמים הם משתילים יותר מאחד. אלה כמה בלסטוציסטים יחד, כדי להגדיל את הסיכוי לקבל לפחות ילד אחד. לפעמים הם משתילים אה, שבעה או שמונה, אז ישנה לפעמים שמונה ילדים. זאת הסיבה שהפרעה החוץ גופית, לפעמים מסתיימת בלידת תינוקות מרובים, שאנחנו רואים את זה לפעמים בתוכניות טלוויזיה או בכבלים. אבל מה עושים כל יתר שהם הרי חיים, הם עדיין עוברים. ייתכן והם לא לגמרי מושלמים, אבל יש להם הפוטנציאל בדיוק כמו לאחרים. נכון? לכולם יש את הפוטנציאל אה, להיות, להיות בני אדם. אז רוב מרפאות הפריון, או לפחות אה, חציין, זורקים או משמידים אותם. כלומר, נותנים להם אה, למות. רבים מהם מחזקים, מוחזקים כפואים. תהליך של עצמו יכול להרוג אותם. מכאן שבתהליך של הפרי החוץ גופית, לכל uh, זיגותה שיש לה פוטנציאל אולי לגדול לבן אדם חי, למעשה משמידים אסרות של עוברים, אסרות של עוברים בעלי חיות טובה. כך מישהו מתנגד, ואנחנו לא נוקטים כאן uh, צד, אבל אם מישהו מתנגד למחקר, uh, למחקר עם תאי גזע עוברים, שקרוח בהרס של עוברים, אז על אותו בסיס... Uh, איך, איך נאמר זאת? על אותו בסיס פילוסופי שהוא מתנגד לזה, אה, ניתן להניח שהוא להיות גם נגד הפריה חוץ-גופית. הפריה חוץ-גופית, שגם היא כרוכה בהרס של זיגותות. טוב, לא נדבר על כך יותר, כאן באמת לא נביאה. דעה בדיון. אבל יש לציין ששניהם כרוכים באותו הרס שיש כאן אה, דעה קדומה. הם המפסידים בוויכוח על שימוש בתאי גזע עוברים, כי הרס העוברים קורה במידה שווה לפחות גם בהפרייה חוץ גופית. לא משנה כמה מושמדים, כי בעיקרון מושמדים אה, עוברים. יש מאות ואלפי עוברים מושמדים כתוצר לוואי של הפריות בתהליך חוץ גופי. אז יש לקוות שעכשיו יש לכם את הכלים בדיונים ובוויכוחים הנוגעים בתאי גזה כל זה נובע ממה שלמדנו על מיוזיס, על יצירת אה, גמטות. הגמטה הזכרית מפרה את הגמטה הנקבית, נוצרת זיגותה שמתחילה להתחלק שוב ושוב ושוב, מתפתחת מורולה שממשיכה להתחלק, היא מתחילה להתמיין, היא למפתחת לבלסטוציסט לבלס, שבו נמצאים תאי גזע ובריאים, עכשיו יש לכם מספיק מידע שמאפשר להשתתף בדיונים העכשוויים בנושא הזה.